Detalii de ultim or din procesul lui Dragnea: judecătorii au acceptat cererea Bon Bonici Prudana. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație sublinierei justiției au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bonici Prudana, fost asocierea presublinierea PSD, Liviu Dragnea. De a procesului împotriva sa în dosarul Gasp Teleorman, anungi 24. Fosta social lui Dragnea a susținut ce a achitat prejudiciul în acest dosar. Judecătorii au hotărât să solicite Gasp Teleorman confirmarea faptului ce Prodana a peletit prejudiciul. Bombonica Prodana nu este prezent la proces, solicitarea fiind fecut prin avocatul său. Acesta a mai anuncat ce bombonica Prodana nu dore sub să dea declara, ci în in faca instanței. Liviu Dragnea a fost trimis în judecat de pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de sevâr subliniere Irea, în calitate de presubliniere dinte al Consiliului Judecean Teleorman, a infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual. În acela subliniere, i dosar a fost trimis în judecat sublinierei fost asocierea lui Dragnea, bombonica prudana, la data comiterii faptei coordonator al complexului de servicii destinate copilului sublinierei familiei sublinierei sublinierei F serviciu secretariat din cadrul GASP Teleorman. Cu privire la asevări sublinierei infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimi sublinierei în judecat mai mulți de angajați de la DGASP Teleorman. Conform dna. Dragnea a intervenit pentru menținerea în funcție sublinierei plata drepturilor salariale pentru două angajate de la GASC Teleorman, de sublinierei subliniere tia ce acestea lucrau de fapt în cadrul organizației PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, încadrat din anul 2005 la DGASP Teleorman în funcția de inspector de specialitate în cadrul serviciului administrativ, sublinierea Ia Anisa Ianisa Stoica, încadrat, din anul 2006, în funcția de referent. Potrivit procurorilor cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu sublinierei, nici nu au prestat vreuna dintre activitățile înscrise în contractul lor munc semnat cu Gasp Teleorman, des subliniere urându subliniere de fapt activitatea la sediul organizației judecene PSD Teleorman.